Poden triar els estudiants a quin grup volen pertànyer? La resposta és sí. Existeix una activitat dintre del selector d'activitats que s'anomena Tria Grup. A través d'aquesta, els estudiants poden triar i unir-se a grups. Sí. Els paràmetres generals d'aquesta activitat podràs definir un nom i una descripció, on recomanem que expliquis les instruccions per unir-se a un grup com per exemple el número mínim i màxim de membres per grup, si cal que siguin mixtes, si els estudiants poden formar part de més d'un grup, entre d'altres. A grans trets hi ha dues opcions. La primera és que tu com a docent creïs els grups i siguin els estudiants els que s'inscriguin a cadascun d'ells. I la segona és deixar que siguin ells mateixos els que creïn els grups i s'uneixin de manera autònoma.